Ia ce Liviu Dragnea organizează un mega-miting în luna mai. Domnul Liviu Dragnea sublinieră domnul Tericeanu sunt apretorii familiei în care, sunt nii subliniere de modele de familie, pentru ce au mai multe cesnicii la activ. Este o ironie fină, care devaluează o stare de ipocrizie.